Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Матковий Пасіка АМГ В даному відео мова піде про новий кліщ на бджолах Тропі Лай Значить, Він з'явився недавно В інтернеті вже багато деякі є, деякі є публікації про цього кліща Ну і от він почав підбиратись вже до України В Україні його поки що немає Але вже на півдні Росії він є в Узбекистані є І тому слід про нього знати і поговоримо про цього кліща. Я публікував е публікацію на сайті PASIKA.in.ua В коментарі до цього відео я дам посилання нижче під відео. А зараз швиденько переглянемо, щоб ви розуміли, що це таке, як він виглядає. От його повна назва. Tropila Laps. Ось англійською. Tropila Elaps. Mercedes-A. Е значить, е так от він виглядає, такий довгуватий кліщ. Також він паразитує точно так же, як і кліщ вароа на, на личинках бджіл. Заходить в комірку, бджоли запечатують, він там розвивається. Але значно швидше розвивається, ніж кліщ вароа. Тобто, потрібно, вдруг він десь появиться, потрібно з ним боротися дуже швидко, щоб бджоли дожили до зими. В нього є там певний недолік, він не може зимувати на наших бджолах. Тому що йому постійно потрібен відкритий розплід. Це тропічний кліщ, і якщо не буде відкритого розплоду, він не може там довго жити. Тобто, якщо прибрати весь розплід з вулика, то він на бжолах живе недовго. І обробки також обробляється він звичайними препаратами, як від кліща. Але ну от, є деякі вже дані, люди, які боролися з ним, що не так-то просто це, тому що він значно швидше розмножується, і той, що в, в камірках з, з бжолиним розплодом, потім знову виходить, і, і не так просто, як з варова боротися, це набагато складніше. Так, ось так ось він виглядає, картинка. Завдає він шкоди бжолам, ті бжоли, що виживають, і виходять з камірки то вони втрачають здатність там гарно нюхати, орієнтуватись в повітрі і губляться, ну сильно просідає бджолосім'я, пошкоджена цим кліщом. Географічне поширення, це тропічний кліщ, як ви бачите весь південь, виходить, Індія, Китай, південні всі країни, там от він, там де дуже тепло, там він завжди є, на, на, на, мабуть на диких бджолах і на, там є інші бджоли. Це, це ось карта потенційних місць, де може, де може він заразити пасіки, тобто знову південь-весь, і трошки в Європі, тож південні регіони, виходить. Україну не відмітили, Це британські дані, але ж, в принципі, ну, теплі такі регіони, як от у нас це може бути Крим, південь Криму або Закарпаття, Південь Одеської області. Де Можливо, якісь бджоли мають постійно розплід, навіть взимку. Ну, звичайно, якщо бджіл розутеплити, вони зимують тоді без розплоду, і тоді, звісно, цей кліш не виживе. Так, ось ось картинка, як він на бджілки виглядає, він такий довгенький виходить. Молоденька бджілка вийшла, і на ній цей кліш. Життєвий цикл, він завжди один міліметр. Так... 48 годин після закупорювання стільників самка відкладає яйця, розвиток триває приблизно 6 днів. І дорослі особини, включно з материнським кліщем, з'являються разом із вилупленою дорослою бджолою. І шукають нових господарів. Дуже швидко, через день-два знову вони заходять в ячейку. Так, от. Він відсутній в Великобританії. Це їхнє дослідження я перекладав. В Україні також його не зафіксовано, ну але ж вже він підбирається, як то кажуть. Ну, може, у нас, до нас і не дойде, тому що в нас все-таки зіми з безрозплодним періодом. Методи боротьби та контролю такі ж самі, як і з кліщем ворога. Але слід зазначити, що ті люди вже, які з ним боролись, в інтернеті є вже декілька там публікацій. Я читав, що не вдається так. Тобто він дуже швидко розвивається, і якби ми знімаємо цього кліща, що на бджолах, а з розплоду виходить новий і новий, і багато його. І от Буває так, щоб бджоли не доживають до, до осені, поки не буде розповідати. Так, ось порівняння. Кліщ варова крупний і цей клещик маленький. Дуже швидко він бігає з камірки в камірку. Не так, як цей варова кліщ повільно ходить, а цей швиденько перебігає. Я покажу вам там кусочок. Відео він бігає. Так, що тут ще? Варто зазначити. Слід зазначити, що він... Значить, боротьба з ним успішно проводилась, емітраз його знімає, але ж те, що в ячейках він не чіпає. І людині вдалося його побороти, ну майже побороти. Значить, коли він почав обробляти шавлевою кислотою, методом, по-моєму, румунських чи вінгерських вчених, значить, там 65% шавлена кислота наносила щиточкою прямо на кришечки запечатаних стільників з розплодом і потім зверху на ці рамки ставився випаровувач щавлівої кислоти і таким чином кліч загинув і в розплоді той, що був так комірки намазуються щіточкою 65 процентів рощу кислоти і мають повісити не в вулику постояти десь знаружи щоб підсохло по-моєму хвилин 10 вони повісить вивітриться підсохне і потім їх ставлять вулик, бджоли їх знову нагрівають, і бджоли виходять живі туди, а кліч загине в комірках. Так, ну і спарітель чи полоски в той же самий час. Ось трошечки покажу: тропіелапс Узбекистан. Ось тут кліч бігає, ми одну секундочку глянемо. Він швидко дуже бігає. Так, сподіваюсь, вийде у нас. машина машинарія. Ну, Бачите, як він швидко бігає. Треба, Дуже швидко він бігає. Так, ну, детальніше можна це все переглянути у мене на сайті. Лінк на мій сайт залишу під цим відео. Потрібно знати, що така загроза є, і дивитися у себе вулики, якщо цей швидкобігаючий, воно таке як бложки на відео показано. І такі довгенькі. Якщо вони швидко бігають, щось, такі, якісь блошки, мушки, малесенькі, ну, слід звернутися до ветеринара і одразу почати з ним боротися. Така от, така от штука. Тропілаелапс. Кліщ Тропілаелапс. Тропічний кліщ. Стисло розповів вам про це. В описі відео буде лінк на сайт. Заходьте детальніше, читайте. Колеги про цього кліща Тропілаелапс. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші думки на цю тему, е чи в нас, в нас... З ним, щоб... щоб не допустити його, е наші екологічні умови стримують, тобто у нас холодніше, чи, е не знаю, можливо з потеплінням клімату, що така буде фігня. Так, ну все, дякую вам за увагу, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал матковая видна, пасека АМГ. Плитние-неплитние бжоломаточки, матки Ф0. Дивіться, яка красива маточка. Кардаванчик Ф0. Е Чи там бак Ф0, Ф1, неплотки. Вже записан на сезон. Звонить. Запишите е наш номер телефона. Він є в описании YouTube канала и будет под этим видео в описании. В другом сезоне потрібні будуть бжоломатка, а у вас в телефоне уже будет наш номер записаний. Підписывайтесь на наш YouTube канал. Дякую. Канал матковая Пасіка пасека АМГ. Матковод АМГ.